اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقة الاحلام كاميرا على اليوتيوب وباقي المنصات. عرض يوم الاربعاء الحصري يلي هو يعتبر اقوى عرض عقاري قدمناه بدايه 2018 وما زال مستمر الى الان. اكثر من 60 عرض تقدم باسطنبول قدم حسومات خياليه لكل الناس يلي فكرت تستثمر في هيدا البلد الرائعه. رجع لهم بفوائد كثير كبيره من ناحيه السكن والاستثمار. قيمة مضافة على الشقق اللي عم ياخذوها، في ناس استثمرت في عرض يوم الاربعاء الان قيمة الايجار يلي بيحصلوه من وراء هذا الاستثمار بيحسنوا يشتروا فيه شقق الثانية فقط قيمة الايجار، فتخيلوا معي الفوائد يلي حصلوا عليها العملاء في عرض يوم الاربعاء، مشان ما يكون الموضوع فقط كلام، خلونا نسترجع شوية فيديوهات نحن صورناها من عام 2018 إلى الآن، حكينا فيها عن العروض، عن الأسعار، كيف كانت، كيف صارت، وكيف الناس استفادت. للي ما بيعرف شو هو عرض يوم الأربعاء بدي أوضح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا العرض. نحن بكل أربعاء من كل نهاية شهر منقدم عرض بيكون حصري مجموعة من الخيارات التي يعني نأخذها من شركة الإنشاءات. منتفع مع شركة الإنشاءات. أنتم بدل ما تعملوا اعلانات على التلفزيون، على الراديو، على السوشيال ميديا، هيدي القيمة نحن بنوفرها بمجموعة من الخيارات، يعني قيمة المبالغ هي بنعملها حسومات على مجموعة من الشقق، مع بعض الحسومات الإضافية اللي بتحسم بتحصلهم تركيا شقة الأحلام بسبب قوتها في مجال الاستثمار العقاري. هي الأسعار بتكون بناءً على شروط اللي يعني بنحددها مع شركة الإنشاءات، مخصصة بمرحلة معينة بفترة معينة، يعني فقط بتكون 24 ساعه فقط لا غير ببلش عرض يوم الاربعاء بتوقيت اسطنبول الساعه 6 المساء بينتهي الساعه 6 المساء باليوم يلي بعده يلي بيكون يوم الخميس بنهايه الشهر او ببدايه الشهر يلي بعده حسب التاريخ هذا الموضوع كررناه نحن اكثر من 60 مره بالعروض يلي قدمناها من بدايه 2018 الى الان ومن هداك الوقت تي دي اي والعرض تبع عرض يوم الاربعاء صار طلب لكثير كثير كثير من المستثمرين والشركه نمت بشكل كثير كبير شركه تركيا شقه الاحلام تدي وصارت وحده من اقوى واكبر شركات تسويق العقاري في تركيا حاليا بهذا الفيديو بدأ استرجع بعض ذكريات العروض القديمه وبدي احاول اشرح بالارقام كيف الناس استفادت بدي باول عرض نزل على اليوتيوب المرحله اللي قبل نزول عرض على اليوتيوب كان في عندنا مرحله كنا ننشر فيها العروض فقط من خلال الستوريز ومن خلال البوست يلي يعني بنشره عن طريق السوشيال ميديا اول عرض نزل على اليوتيوب ممكن هلا احط لكم الفيديو تبعه تبعه بتلاقوه كمان موجود اسفل الفيديو العرض كان في مشروع اسمه برستيج بارك السعر القديم كان 550 الف ليره السعر الجديد اللي حصلنا عليه هو 450 الف ليره بما يعادل حاليا حوالي 74 الف دولار على سعر صرف اليوم اللي يعني هو يوم الثلاثاء قبل العرض اليوم هذيك الايام كانت بتساوي 75 الف دولار اليوم سعر شقه في برستيج بارك هذاك الوقت الناس كثير كتير استفادت اليوم صار شقة في برستيج بارك صار 3 مليون و350 ألف ليرة، هذا هو الحد الأدنى لثلاثة وصالون مطبخ مفتوح حتى مو مغلق. هيدا 3 مليون و350 ألف ليرة بتساوي اليوم سعر صرف الدولار، بتساوي 185 ألف، يعني 110000 دولار زيادة عن القيمة السابقة، وتقريباً 3 مليون ليرة زيادة عن القيمة السابقة بالليرة التركية. عم نحكي هذا الكلام من 2018 إلى الآن. هذا هو الاستثمار الصحيح عوائد الايجار يلي عم تحصلها الناس في مشروع مثل مثلا برستيج بارك عم توصل لحوالي 20% من قيمه العقار يلي استثمروا فيه الان، لكن هذا مو استثناء، هذا تكرر بكثير كثير مشاريع وما زال عم بعروض يوم الاربعاء عم بشكل دائم، عرض الاربعاء هو عباره عن مشروع مميز في منطقه مميزه عم نقدم فيه قيمه اضافيه، انه عم بيكون في عندنا حسم اضافي على الاسعار الموجوده بالشقه، إضافة أن تركيا شقة الأحلام بتقدم دائماً ضمانات العلاقة بالإيجار أو مرحلة ما بعد البيع من ناحية التشغيل أو تشغيل الشقة أو إدارة هذا العقار بشكل عام وفي بعض الأحيان في عروض الأربعاء أن نحن قدرنا نجيب مجموعة من الشقق كان بأسعار التكلفة بنشوف هذا الشيء كمان تكرر في 2018 في مشروع اسمه Core Living سعرها قبل العرض هو 506,000 ليرة، سعرها بعد العرض هو 395,000 ليرة، طبعا هي في منطقة باسن إكسبرس كمان كان سعر صرف الدولار هذاك الأيام 6 ليرة لكل واحد دولار. بالنسبة لقيمته بالدولار كان حوالي 66,000 دولار، اليوم سعرها تقريبا 150,000 دولار الغرفة وصالون، كمان عوائد الإيجار تخطت العشرين 20% بالنسبة للمرحلة الحالية في اسطنبول. مثال اخر مثلا في عام 2019 في نهاية عام 2019 عملنا عرض يوم الاربعاء في مشروع اسمه مرمره افلاري أربعة. في هذا العرض كان سعر الشقة في مرمره افلاري أربعة آه، 908000 ألف ليرة بعد الحسم 27% بيصير 662 840 ليرة. الحسم هو 245160 ليرة. نحن هون عم نحكي على الاثنين وصالون. اليوم سعر الشقة في مرمره افلاري أربعة هو حوالي 220 الف الغرفتين وصالون من بيناتهم لكن في كثير ناس ممكن تقول لحالها الاسعار الموجوده حاليا في تركيا ممكن نحن ما نحسن نشتري فيها خيارات عرض يوم الاربعاء هذا كان ممكن يكون مناسب لنا بهذيك الفتره يلي كانت اسعار العقارات بتساوي 100 الف او 90 الف او 150 الف دولار او يلي هو ففي كثير اشخاص ممكن تقول لنفسها حاليا نحن عروض يوم الاربعاء بالنسبه لاسعار اسطنبول الجديده صعب نحسن نحصل فيها اسعار ممكن تكون مناسبه ممكن تكون فرصه هي اساسا فرصه لاي حدا جرب ودائما الناس عم تستنى عنا عرض يوم الاربعاء واللي استثمر قبل عم يستثمر من جديد لكن ممكن في اشخاص تشوف انه هيدي الفرصه اساسا ما بقى يحسنوا يدفعوا قيمتها لان يعني اسعار العقارات في تركيا اتضخمت بالنسبه لهذا الموضوع انا بحب اكد مثل ما كنت اكد سابقا اسعار العقارات رايحه في التضخم بالنسبه لاسطنبول بشكل دائم اسعار مواد الإنشاء حاليا كتير كثير زادت لكن هذا الفيديو انا ماني عامله يكون فيديو احباط للاشخاص يلي بدهم يستثمروا في تركيا بميزانيات ضعيفه، انا بهذا الفيديو بدي اعلن لاول مره انه نحن من ننزل ارخص عرض يوم اربعاء صار بتاريخ تركيا شقة الاحلام منذ التاسيس الى الان، من 2013 الى هيدي اللحظه رح يكون هذا ارخص عرض او اكثر عرض مناسب للمستثمرين يلي عم يدوروا على فرصه تكون لميزانيات ممكن تكون نوعا ما محدوده. عملنا نحن مجموعه من الاستبيانات مشان نحسن نفهم الاشخاص وين حابة يستثمر وبناء على هاي الاستبيانات صار في عندنا مجموعه كتير كبيره من الخيارات نحسن نطرحها على المستثمرين يلي بدهم يستثمروا في عرض يوم الاربعاء الحصري عرض يوم الاربعاء الحصري لهذا الشهر من تركيا شقه الاحلام راح يكون بتاريخ 28 9 اخر اربعاء بالشهر الساعه السادسة مساء والاسعار راح تبلش فيه من 45 الف دولار شقه باسطنبول مناسبه للاستثمار والاسعار طبعا راح تزيد حسب المكان وطبيعه الاستثمار ومساحه الشقق الفرص اللي راح نشوفها بهذا العرض راح تكون كثير كثير مميزه وما بتوقع في حدا ممكن يفوتها باي شكل من الاشكال لكن بحب اكد انه العرض هذا لمده 24 ساعه فقط لا غير بعد ال 24 ساعه هيدا العروض كلها ما بتبقى موجوده فاذا كان بدك تستثمر في عرض يوم الاربعاء ضروري جدا تتواصل معنا بالارقام الموجوده اسفل الفيديو كامركن كاميران خليل تركيا شقه الاحلام الاستثمار الامن مدى الحياه بانتظاركم ان شاء الله بتاريخ 28 9 2022 وبدايه مثل كل فيديو انا بعتذر من الناس يعني ممكن ما تحصل فرصة بهذا العرض لأن المده محدوده جدا 24 ساعه فقط من الساعه السادسه بتوقيت اسطنبول الى الساعه السادسه ثاني يوم بتاريخ 29 شهر الساعه السادسه مساء بتوقيت اسطنبول اذا كان اي حدا عجبته الفرصه وحابب يحجز فيها بكفي انه يرسل جواز سفره صوره جواز سفره اضافه لمبلغ الحجز لحساب تركيا شقه الاحلام وبعدين لازم يجي لهون مشان نكمل الاجراءات بنفسه السلام عليكم ورحمه الله